Yle Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Astu peremmälle täydelliseen maailmaan, jonka kristillisdemokraatit ovat meille muotoilleet. Tämä yhteiskunta on rakennettu raamatun arvojen ja kristillisen perinteen varaan. Ihmiselämää pidetään aina arvokkaana, eikä tästä tingitä moniarvoisuuden tai arvojen suhteellisuuden hengessä. Silti jokainen on vapaa uskomaan ja ajattelemaan kuten itse tahtoo. Täydellistä maailmaa voisi kutsua lähimmäisyhteiskunnaksi. Se tarkoittaa, että ihmiset ovat valmiita tekemään tekoja toisen ihmisen hyväksi. Läheisistä välitetään, ja kaikkein tärkein perusyksikkö on perhe. Lähimmäisten lisäksi myös yhteiskunta välittää perheistä, ja siksi esimerkiksi lapsilisiä on korotettu. Uudesta vauvasta saa jopa tonnin kertakorvauksen. Paras kasvuperusta täydellisessä maailmassa lapsille on naisen ja miehen välinen avioliitto. Paljon tapahtuu perheiden ulkopuolellakin. Vaikka vanhemmat vastaavat lastensa kasvatuksesta, päiväkodit ja koulut auttavat tässä perheitä. Ennen kaikkea ne kuitenkin antavat kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden opiskella itselleen juuri sellainen ammatti tai osaaminen kuin itse haluaa. Opiskelija kulkee luennolle hymyhuulillaan, sillä opintotuen leikkaaminen ja muukin leikkaaminen koulutuksesta on pysäytetty. Osaavat kansalaiset ovat myös osaavia työntekijöitä ja pitävät näin talouden rattaat rasvattuna. Talouden lisäksi tärkeää on ympäristö, ja sen nimissä ihmiset ovat vähentäneet kuluttamistaan. Materian haalimisen tilalle on tullut kiertotaloutta ja vähäpäästöistä energiantuotantoa, ja peltoa ja metsiä hoidetaan kestävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Luottoa tulevaisuuteen lisää myös turvallisuus, jota takaa aiempaa suurempi joukko poliiseja. Täydellisessä maailmassakin kaikkein tärkeintä on kuitenkin lähimmäinen. Tervetuloa täydelliseen maailmaan kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja. – Lämmin kiitos. Miltä kuulosti äsken? Käytiinkö me piipahtamassa kristillisdemokraattien täydellisessä maailmassa? Aika lailla. Minua ilahdutti suuresti, että sieltä oli löytynyt tämä sana lähimmäisyhteiskunta, koska se on sellainen niin – kristillisdemokraattien visio siitä, että minkälainen yhteiskunta parhaimmillaan voisi olla, että me otamme vastuuta – paitsi itsestämme, niin toinen toisistamme ja ympäröivästä luonnosta. Ja siinä mielessä niin oli hienoa, että tämä oli juuri – löytynyt sieltä ja sitten toisaalta niin kuin tämä kohtuullinen elämäntapa, joka oli siellä ympäristöasioissa nostettu esille. Niin Ihan oikeita asioita. No niin hyvä. Tarkoittaako lähimmäisyhteiskuntaa sitä, että yhteiskuntaa esimerkiksi valtiota ei joka asiassa huudeta apuun, vaan että ihminen kantaa vastuuta myös niistä ihmisistä ihan itse, jotka on siinä elämässä läsnä? Joo, kyllä se aika paljolti sitä resonoi. Tai erityisesti myös sitä, että ajatellaan näin, että perhe niin tuottaa yhteiskunnassa niitä tärkeitä hoiva- ja kasvatusvastuuseen kuluvia palveluita, jos näin voi sanoa. ja Sitten yhteiskunnan tehtävä on tukea sitä perhettä, jotta se selviää näissä asioissa. Et jos ajatellaan vaikka justiin lastenhoitoa tai sitten vaikka omaishoitoa. Et omaishoitokin on todella tärkeää, että hoitaa sitä omaa lähestään, mutta ei omaishoitaja jaksa siinä työssään, jos hän ei saa yhteiskunnalta tukea. Esimerkiksi sitä, että vapaapäiville on mahdollisuus saada – sitten hoitopaikka tälle omaishoidettavalle tai sitten just, että pystyy saamaan pientä taloudellista tukea siihen ja tukipalveluita kotiin. Että kyllä se lähtee just siitä ajatuksesta, että, että asiat ei ole niin yhteiskunnan ensisijaisesti hoidettavia, vaan että me itse otetaan vastuuta, mutta me tarvitaan siihen kyllä sitten myöskin sitä yhteiskunnan tukea. Eli lähemmäisyhteiskunnassakaan ei jätetä yksin ihmisiä selvittämään niitä ongelmia? Ei todellakaan, vaan juuri näin, että yhteiskunta niin kuin tulee sitten tuen kautta perheiden ja lähiyhteisöjen tueksi. Ja toinen tärkeä elementti tämmöisessä lähimmäisyhteiskunta on kansalaisjärjestöjen toiminta. Että tämä kolmas sektori, erilaiset yhdistykset, järjestöt, seurakunnat, ne on niin hyvin tärkeitä toimijoita, koska ne omalla tavallaan sitten luo sitä yhteisöllisyyttä ja juuri niin myöskin tätä lähimmäisyyttä, sitten konkreettisesti veivät eteenpäin. No hei, tässä haastattelussa, kun saa olla ihan utopia tunnelmissa, niin voisiko lähimmäisyhteiskunta siis olla sellainen mm. yhteiskunta, jossa on nykyistä Suomea pienempi julkinen sektori? Kun nyt ollaan puhuttu siitä, että lähimmäinen kantaa huolta lähimmäisestä ja kolmas sektori, järjestöt on siinä, jeesinä, niin voisiko tämä sitten meinata sitä, että julkinen sektori ja verorahoitteinen mm. toiminta on vähäisempää? Ainakin siltä osin, että se ehkä olisi paremmin niin kuin tämä yhteistyö nivottu julkisen sektorin ja kolmannen sektorin ja toisaalta sitten niin yksilöiden kohdalla yhteen. Että, että ehkä tänä päivänä meillä on sitä ajattelua, että, että niin asiat helposti sysätään yhteiskunnalle, että yhteiskunta hoitaa, mutta mä toivoisin, että meillä olisi enemmän tällaista niin kuin hyvin toimivaa yhteistyötä ja totta kai sitten tarvitaan yrityksiä, että kyllähän Kyllähän niin kristillisdemokraateille työ ja yrittäminen on – hyvin tärkeä asia, koska se luo sitten toisaalta sen yhteiskunnan hyvinvoinnin pohja ja perustan. Et sieltä syntyy sitten se verokakku, jota voidaan sitten jakaa näihin, näihin erilaisiin vaikkapa nyt sosiaali- ja terveys- ja koulutuspalveluihin. No näinhän se toimii. Tuossa äsken kuultiin asia, joka teidän puolueen periaateohjelmastakin löytyy, eli se, että teidän mielestä naisen ja miehen välinen avioliitto on paras kasvuperusta lapsille. Olisiko kristillisdemokraattien täydellisessä maailmassa kauhean mukavaa sateenkaariperheillä? Kaikilla perheillä on ihan mukavaa meidän lähimmäisyhteiskunnassa. Että, että eihän elämä aina mene sillä tavalla, että olisi esimerkiksi – vaikkapa avioliitot pysyviä tai voi olla, että tulee erilaisia tilanteita, joissa tämä ei toteudu. Ja siinä mielessä ei ole mitään sitä vastaa, että – yhteiskunnassa on erilaisia, erilaisia perheitä. Että meillä lähimmäisyhteiskunta varmasti tarjoaa tukea kaikenlaisille perheille ja esimerkiksi vaikkapa lapsille, niin – Kyllä on on niin tosi tärkeää, että jokainen lapsi kokee, että hänestä pidetään hyvä huoli ja että häntä tuetaan – esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien kautta ja, ja annetaan niinkuin tasapuoliset mahdollisuudet koulutuksen kautta. Että me ollaan oltu hyvin huolissaan näistä koulutusleikkauksista, mitä tällä kaudella on tehty ja erityisesti siitä, että koulutuksen – tasa-arvo, joka on niin suomalaisessa yhteiskunnassa ollut aina meidän tämmöinen ylpeyden aihe, niin se on niin murenemassa. Että Ennen ei ollut väliä, että menikö lapsi kouluun Hangossa tai Nuorkamissa tai Kontulassa tai West Endissä, mutta tänä päivänä alkaa olla niin, että ei, ei enää olekaan niin – Samalla tavalla samanlaista koulutusta joka puolella Suomea. Mm. No, jos kristillisdemokraattien täydellisessä maailmassa ö, kaikille perheille kuitenkin mm. halutaan taata hyviä palveluita ja kaikista perheistä, mm. myös sateenkaariperheistä halutaan pitää huolta, niin näkyykö siellä sitten millään tavalla konkreettisesti täten periaateohjelman toteamus, että naisen ja miehen välinen avioliitto on lapsille teidän mielestä paras kasvuympäristö? Niin, se on varmasti se. Voisi sanoa, että niin kuin siinä sanotaan, että se on, se on se lähtökohta, että se on varmasti se paras kasvuympäristö. Ja jos se toteutuu, niin sehän on ihan hienoa, mutta niin kuin totesin, niin elämässä ei aina kaikki, kaikki sitten ne ihanteet välttämättä mene. Eli täydellisessä maailmassakaan ei mitenkään niin ihmisiä ohjata, vaikka poliittisin keino jotenkin siihen suuntaan, että hetero vanhempia kaikille. Siis me todellakin halutaan tukea kaikkien ihmisten elämäntilanteesta riippumatta niin heidän mahdollisuuksiaan mennä elämässä eteenpäin. Minkä takia me ei vielä eletä kristillisdemokraattien täydellisessä maailmassa? Mikä nykyisessä Suomessa on suurin este tämmöisen tavoitteen tiellä, että ei olla vielä varmaankaan siihen päästy? Ja varmasti ehkä lähtökohtaisesti se, että, että meillä yhteiskunnassa ää, sitä, voisiko sanoa juuri perhettä ja lähiyhteisöjen asemaa, ei ehkä enää nähdä niin vahvana, mitä se on. Kenties aiemmin suomalaisessakin yhteiskunnassa ollut. Ja sitten toisaalta myöskin niin kuin tämmöinen sosiaalisen markkinatalouden ihanne, mikä kristillisdemokratiassa on, että heikommistakin pidetään huolta, niin, niin kyllä siinäkin on ehkä tapahtunut sellaista murentumista, että erityisesti kun katsoo nyt vaikka näitä kulunutta neljää vuotta, niin – kansantalous on kasvanut kohisten, mutta sitten niiden ihmisten elämäntilanne, jotka on perusetuuksien varassa, – jotka on vaikkapa sairauspäivärahalla tai työttömyyskorvauksen varassa tai kansaeläkkeen varassa, niin näiden – kohdalla nämä ihmiset on jäänyt suhteellisesti vielä enemmän jälkeen. Eli kun näitä kansaneläkeindeksiä on leikattu ja jäädytetty – Tämä sama on vaikuttanut lapsillisiin ja sitä kautta perheiden taloudelliseen asemaan, niin, niin nämä ihmiset ja nämä – ihmisryhmät on jäänyt sitten niin kuin jälkeen. Että kun on sanonta, että, että nousuvesi nostaa kaikkia laivoja, niin tämä ei – ikävä kyllä ole niin toteutunut tämän hallituskauden aikana ja se on mun mielestä niin suuri sääli. Onko tässä kyse siis siitä, että ihmisten ja – Ehkä nyt sitten mm. poliitikkojenkin mm. asenteet on koventunut, kun mainitsit sen, että ehkä just se lähiyhteisö, lähimmäinen – ei ole enää siinä samassa arvossa kuin mitä se on joskus ollut, niin tästäkö on kyse? Aika paljon kyllä se lähtee tietysti meistä jokaisesta itsestämme. Että kyllä me kauhistellaan sitten niitä – otsikoita, joissa sanotaan, että vanhus löytyy puolenakotoaan, vähintään kuukauden ollut – tai kauemmin. Ja kyllähän tietysti sitten jokainen miettii, että no, onko tullut – omassa taloyhtiössä moikattua kaikkia ja tietääkö edes siellä ylipäätänsä asuu. Että, että kyllä niin kuin näissä asioissa varmaan on niin jokaisella peilin katsomisen paikka ja ehkä sitten yhteiskunnassa – sellainen ilmapiiri, jossa niin kuin vähän ajetaan sitä ajatusta, että jokainen niin kuin pitää huolta lähinnä omista asioistaan. Ja, ja sellainen niin kuin vanha, vanhan aikaisempi ajatus kylä kasvattaa, kylä kasvattaa kaikkia lapsia, että se, sellaisista ollaan niin kuin pitkälti – Er, Haastattelussa kristillis Haastattelussa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja. No kuinka paljon sit käytännön politiikassa on mahdollisuutta miettiä just täydellinen maailma-asioita ja utopia-visioita siitä, että millaista se elämä voisi parhaimmillaan olla? Vai jyrääkö poliittinen realismi sitten tällaisen haaveilun ohi aina? Kyllähän se välillä tuntuu, että, että niinku se sellainen, voisko sanoa poliittisten ohjelmien maailma, niin se sitten välillä kyllä niinku tulee tulee jyrätyksi sitten ihan siinä arkipäivän poliittisessa realismissa, että, että tietenkin politiikassa lähtökohtaisesti pitää – niin kuin pystyä sovittelemaan asioita yhteen ja löytämään niitä kompromisseja, että jos ei kerta olla yksi puolue – järjestelmässä, niin silloin jokaisen puolue tietää, että ne omat tavoitteet – niin kuin harvoin aivan sellaisinaan toteutuu. Ja on sanottu, että politiikka on tällaista kompromissien taidetta, että pitää löytää ne pienimmät yhteiset – nimittäjät ja olla tyytyväinen, jos joku asia niin liikahtaa edes siihen suuntaan, mitä on itse tavoitellut. Ja se, se on niin tällainen lähtökohta. Sitten joku on sanonut myöskin hyvin, että, että politiikassa ensimmäinen kompromissi on se, kun valitset oman puolueen. Eli siis mikään puolue ei kuitenkaan edes sillä täydellisellä tasolla niin välttämättä vastaa jokaisen ihmisen, jokaisen niin ajatukseen – siitä, että millainen pitäisi olla se puolue, jota haluaisin tukea. Tämä on niin kuin semmoista realismia, mikä on hyvä muistaa. Niin, ehkä kristillisdemokraateissa ja kaikissa muissakin puolueissa on myös aika paljon käsityksiä siitä, mikä on – täydellinen maailma. Kyllä ja ne käsitykset törmäilee ja niitä sitten pitää sovitella jo ihan sillä omankin puolueen – sisällä, niin saati sitten niin kuin puolueiden välillä. Täydellinen maailma. Täydellinen maailma haastattelussa on Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja, Ja Tullaan nyt ihan kunnolla tänne todelliseen maailmaan. Kristillisdemokraatit ja tietenkin myös moni muu puolue on huolissaan siitä, että Suomessa syntyvyys ö, laskee. Mm -hmm. Ja te ehdotatte ratkaisuksi lapsiystävällisempää yhteiskuntaa. Ja mä nyt vähän haastan. Mulla on tämmöinen teesi, johon toivon, että otat kantaa. Mä väitän, että Suomi on jo nyt kansainvälisesti vertautuna hyvin lapsiystävällinen maa. Perheedut on kansainvälisesti vertautuna varsin hyviä ja anteliaita, mutta ihmiset ei silti halua tehdä lapsia. Sari ja onko tämmöisessä väitteessä mitään perää? On myöskin siinä perää, että kansainvälisesti katsottuna niin varmasti täällä niin kuin on on monella tapaa esimerkiksi perheetuuksien tasot verrattuna, verrattuna moniin maailmanmaihin, niin ovat – kuitenkin kohtuullisella tasolla. Mutta sitähän aina yhteiskunnassa niin suhteet, suhteutetaan siihen, mitä siinä – yhteiskunnassa on ollut tai mitä se on ollut aiemmin. ja Jos katsotaan vaikka meidän perheetuuksien ostovoimaa, – miten se on kehittynyt vuosikymmenten varrella, niin kyllähän me on selkeästi menty huonompaan suuntaan. Että oikeastaan voi sanoa, että, että sieltä Lipposen lama-ajan hallituksista lähtien, niin nämä perheetuksien Ostovoimat suhteutettuna justiin siihen, mitä ihmiset ansaitsevat, niin ne on selkeästi heikentynyt. Ja ei, ei tietenkään voi ajatella näin, että raha on se, mikä niin ratkaisee. Mutta kyllä se niin luo sen mielikuvan siitä, että onko yhteiskunta niin valmis samaan siihen perheeseen ja siihen, että lapsilla olisi niin kuin mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään. Ja siinä mielessä niin voi sanoa, että ei, ei voi irrottaa täysin näitä perheetuuksia ja sitten sitä tukea, mitä perheet tarvitsee. Tietenkin meillä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin palvelut – on sitten toinen iso palikka. Että ei pelkästään niin kuin se tulonsiirrot, vaan myöskin sitten, että – minkälaisia palveluita me pystytään tarjoamaan. Ja jos nyt vanhustenhoidon lisäksi ajatellaan, mitkä – asiat on ollut viime aikoina otsikoissa, niin päiväkodit. Päiväkotien ryhmäkoot ja sitten myöskin se, että – onko sielläkin sitten käynyt niin, että, että sitä laatua ei ole pystytty valvomaan tarpeeksi hyvin. Ja sitten jos pohditaan just sitä tilannetta, että, että mietitään, että miten esimerkiksi meidän perhevapaajärjestelmä tulee vastaan – tämän päivän muuttunutta työelämää. Että kyllä se on todella tärkeää, että perheessä saadaan niin tehdä nämä päätökset, – että kuka kulloinkin niin lasta hoitamassa tai otetaanko sinne joku ulkopuolinen hoitaja. Että nämä, Pitäisi olla niin kuin sellaisia asioita, jotka tukee niitä perheiden omia ratkaisuja. Ja siksi meillä esimerkiksi – vierastetaan sitä, että me ruvettaisiin niin kuin työelämän tasa-arvokysymyksiä ratkaisemaan perheen kautta – näillä erilaisilla kiintiömalleilla, että kerrotaan, että no nyt pitää sen aikaa olla isän tai äidin – olla siellä kotona, että antaa perheen päättää näistä asioista. Että työelämän tasa-arvokysymykset on tosi – tärkeitä, mutta ne pitää hoitaa siellä työmarkkinapöydissä, eikä siellä perheen keittiön pöydän ääressä ja yrittää sieltä kautta niin – Lähtee sitten vääntämään jotain tämmöistä perheenvapaitten tasapuolistaa kustannusjakoa. Mm. No mutta jotta joku nyt jäisi perhevapaalle, niin ensin tietenkin pitäisi <tos> – syntyä niitä vauvoja Kyllä. ja tästähän me ollaan kaikki tietenkin Suomessa tosi huolissamme. Ja mä luulen, että kaikki – ymmärtää sen, että se on tosi ikävää, jos joku haluaisi tehdä lapsia, mm. mutta syystä tai toisesta se ei – onnistu tai ei vaikka koeta just taloudellisista syistä mahdolliseksi sitä, että voisi vois tota, muodostaa perheen ja – lapsia siihen saada ja hankkia. Poliitikkojen varmaan pitäisi korjata tämä, mutta pitääkö sarjassa ja poliitikkojen korjata sitä – jos ihmiset ei nykyään vaan enää halua lapsia samassa mittakaavassa kuin ennen. Uskaltaisin väittää, että tästäkin on varmaan jossain määrin kyse. On varmaan kulttuurimuutoksesta kyse, että, että ehkä erityisesti vielä siitä, että aiemmin niin kuin lapsia saatiin siinä 20–30 ikävuoden välissä – paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä, että monella niin kuin esimerkiksi vaikkapa opiskelut viivästyy ja ehkä on ajatus semmoisesta – jokseenkin niin kuin täydellisestä elämänpolusta, jossa niin kuin ensin tulee opinnot ja sitten päästään työelämään ja sitten siinä – vaiheessa vasta ruvetaan sitten miettimään, että, että mahtuisiko tähän elämäntilanteeseen lapsi. Että eihän se aina mene elämässä näin ja niin kuin jotenkin toivoisi sitä, että, että niin kuin ihmiset uskaltaisiin uskaltaisi niin äh, ottaa – niin kuin rohkeita askeleita. Että Entisaika oli semmoinen sanonta, että lapsi tuo leivän tullessaan ja, ja niin kuin rohkaisi siihen, että siihen, – et kyllä tässä yhteiskunnassa varmasti pidetään erilaisessa elämäntilanteessa olevista ihmisistä huolta ja siitä, että he pystyvät kantamaan sitä omaa hoivakasvatusvastuuta lapsestaan, että et rohkeasti vaan niin uskallettaisiin ikään kuin avata, avata sitten oma elämä sille mahdollisuudelle, että, että siellä olisi sitten pienokainen. Ja, ja sitten jos katsoo tänä päivänä sitten sitä, että tulee sitä ei-toivottua lapset, mutta sen myötä myöskin kun tämä lasten saamisen tilanne sitten menee sinne 40 huonommalle puolelle, niin totta kai se vaikuttaa sitten hedelmällisyyteen. Ja sitä kautta sitten tulee varmasti niitä tilanteita lasta oltaisiin toivottu, mutta ei sitten kuitenkaan saatu. Hmm. Puhutaan seuraavaksi nuorista. Mitä kristillisdemokraatit lupaa nuorille? No meillä ensinnäkin, jos lähdetään sieltä... Teini ja sieltä liikenteeseen, niin, niin ensinnäkin pidetään tosi tärkeänä sitä, että jokaisella olisi mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen ja ollaan tuettu tätä harrastuspassiajatusta, mikä on nyt lähtenyt liikenteeseen eduskunnassa ja, ja kunnissahan siinä tarvitaan myöskin kuntien mukaan No Sitten lähdetään näihin opintososiaalisiin etuksiin, niin opintosiaisten etuuksien leikkaaminen pitää ehdottomasti lopettaa. Ja sitten Eli opintotuki opintotukeen liittyvät leikkaukset, ja tällä kaudella on. On toteutettu. Ja sitten toisaalta me katsotaan tärkeänä, että opintojen aikana, juuri teimme muuten viime viikolla tästä esitykseen ja kirjallisen kysymyksen hallitukselle, että kun opintojen aikana moni töissä tekee osa-aikahommia vastaavia, niin meillä tämä tukien takaisinperintä on melkoinen stressi monelle. Että meillä pitäisi kyllä niin kuin vähitellen lähteä sitä kohden, että opintojen aikana jos kerta pitää huolen siitä, että ne opinnot etenee ja opintopisteitä kertyy, niin ei olisi niinku – tätä rajaa sille, että kuinka paljon saa ansaita. Eli elikkä, elikkä, että ei, ei olisi sitten tätä joka, joka keväistä stressiä – nuorilla, kun joutuu sitten niinku miettimään näitä, että kuinka paljon uskaltaa hankkia ja joutuuko maksamaan – kelalla takaisin sitten kenties näitä opintotukia. Ja sitten kyllä me niinku lähdetään siitä, että, että opintotukiuudistuksessa, niin mikä oli hyvää, niin oli se, että perheellisten opiskelijoiden tilannetta kohennettiin, mutta sitten tämä asumistuki, kun se muutettiin tänne yleisen asumistuen puolelle, niin se ei ehkä mennyt ihan niin kuin oltiin ajateltu. Eli siinä Kelan tulkinnoissahan on tapahtunut sitä, että on ruvettu tämmöisiä kimppakämppä asuhia, niin kuin laskemaan yhteisiksi perhekunnaksi ja taas on opiskelijat. todistelua pitänyt Kyllä, harrastaa. Kyllä. Jopa sisarukset on joutunut keskenään niin kuin todistelemaan, että ei tässä nyt olla niin kuin naimisissa keskenään. Että se, on, se on mennyt aivan absurdiksi. Ja tämä opintotuki tämä asumistuki, mikä tähän nyt on liittynyt, niin Tämä pitäisi niin kokonaan ajatella uusiksi. Ja sitten tämä sosiaaliturva sosiaaliturvauudistuksen malli tai kannustava perusturva, niin se liittyy kyllä tähän uudistukseen kokonaisuutena. Eli siinä silloin tosiaankin niin olisi mahdollisuus ansaita ö, joko määräaikaisilla, osa-aikaisilla töillä töillä niin lisää sen sosiaalituen päälle ja sitten tämä leikkaantuminen olisi niin sanotusti lineaarinen, eli ei tulisi tällaisia kannustinloukkuja niin kuin tänä päivänä on, vaan niin sitten kun sosiaalituki leikkaantuu ja kun verotus siitä vie oman osansa, niin kuitenkin jokaisesta ansaitusta eurosta jäisi enemmän käteen kuin mitä, mitä sitten, jos ei ota sitä työtä vastaan. Eli tiivistetysti aina kannattaisi tehdä tässä aina. maailmassa töissä. Kyllä. No hei, eduskuntavaalit lähestyy. Puhutaan lopuksi vielä poliittisesta mm. järjestelmästä, koska se tietenkin mm -hmm. tässä kiinnostaa, kun vaalit on tulossa ja me päästään kaikki äänestämään. Joku voisi ehkä kuvitella, että kun tässä nyt demokratiassa eletään, niin eduskuntaan pääsee 200 eniten ääniä – kerännyttä ehdokasta. Mutta näinhän se ei Suomessa mene, vaan meillä on käytössä suhteellinen vaalitapa, jonka – peruslogiikka on siinä, että jos puolue kerää 15 prosenttia äänistä, niin sitten tulee myös 15 prosenttia – paikoista. No käytännössä seuraa kaikkea muutakin. Pienissä vaalipiireissä, joista valitaan vain vähän – kansanedustajia, niin pienten puolueiden on hyvin vaikeaa saada edustajiaan läpi – Tätä kutsutaan piileväksi äänikynnykseksi. Kristillisdemokraatit on tällä hetkellä ainakin melko pieni eduskuntapuolue, joten tämä teema on teille varmasti hyvin tuttu. Sari Esaja, pitäisikö sun mielestä pienten puolueiden pääsyä eduskuntaan jollain tavalla helpottaa? meidän pitäisi uudistaa meidän vaalijärjestelmämme. Mä olen itse istunut puoluesihteerin aikana Lauri Tarastin työryhmässä, jossa Tehtiin tällainen uuslaskennallinen malli, jossa vaalipiirit olisi säilynyt, mutta olisi toteutunut juuri tämä täydellisen maailman ajatus siitä, että jos puolue saa 15 prosenttia äänistä, niin se saa oikeasti myös 15 prosenttia paikoista. Tällä hetkellä näin ei käy, vaan meillä suuret puolueet saa ylimääräisiä paikkoja, johtuu juuri näistä vaalipiirien ja Dehontin järjestelmän niin kuin yhdistelmästä. Ja esimerkiksi meiltä puuttuu tällä hetkellä yksi paikka, joka meille niin kuin oikeasti kuuluisi. Eli siinä mielessä niin. – Kyllä, olemme valmiit vaalipiiriuudistukseen ja ennen kaikkea juuri tähän laskentajärjestelmän uudistukseen. Vaalipiirit voisi säilyä vaikka entisellään, kunhan laskentajärjestelmä muuttuu. Ja tämä Tarastin työryhmä silloin esitti sitä, – että meillä olisi sellainen järjestelmä, jossa tosiaankin tulisi täsmälleen se oikea prosenttimäärän paikkoja. Ainoa, mikä siinä voisi sanoa, että oli sitten pieni miinus, niin se viimeinen paikka olisi saattanut mennä – toiseen vaalipiiriin, mutta se on kuitenkin ihan eri luokan mittaluokan niin – Miinus, kun ajatellaan, että tänä päivänä useita paikkoja päätyy väärälle puolueelle, niin se on mun mielestä niin kuin kuitenkin paljon, paljon niin kuin huonompi asia demokratian kannalta. Että tähän suuntaan pitäisi uudistaa. Tähän kaatu siihen, että äh, tässä yksillä valtiopäivillä tämä hyväksyttiin, ja kun tämä on perustuslain muutos, tarvitaan kahdet valtiopäivät, niin siinä välissä Perussuomalaisista tuli jytkyn kautta pienestä puolueesta suuripuolue ja sen jälkeen heitä ei enää kiinnostanut uudistaa tätä vaalijärjestelmää oikeudenmukaiseksi. oikeudenmukaisiksi. Eli tämäkin olisi täydellisessä maailmassa korjattu. Vielä ihan viimeinen kysymys, Sari-Esa. Haluaisitko sä elää sellaisessa maailmassa, jossa kristillisdemokraatit päättää kaikesta? Haluaisin elää sellaisessa demokraattisessa maailmassa, jossa kristillisdemokraatit saa kansalta tuen olla niin kuin päättämässä asioista. Että se on mun mielestä tärkeää, että, että haluan demokraattista äh, demokratian kautta tulevaa valtaa. Hyvä. Kiitos haastattelusta kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari ja Kiitoksia. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.